Adrian Nesta se reacționează dur la documentul prezentat de Antena 3, atacuri fere precedent la adresa Comisiei Europene, Papagalii. Antena 3 a prezentat un document care ar arta ingerine ale Comisiei Europene în justiția din România. Documentul este datat 10 octombrie 2012. Adresat Guvernului României îi prezintă o listă de cerine, în lecturi cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurt descriere a situației curente. să se stabilească paii urmitor pentru cazurile de înalt corupiei care îi cuprind pe Gheorghe Hopus. Adrian Nestase, Erban Berediteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Reme, Dan Voiculescu, George Becali, Cetelin Voicu, Tudor Ariu. fostul premier Adrian Nestase a intervenit în in direct la România TV sublinierea i a lansat o serie de atacuri dure la adresa Comisiei Europene, dar sublinierea i la adresa fostului presubliniere din Tep, Traian Besescu. Mai mult, Nestase susține ce a fost condamnat la ordinul Bruxellesului. Nestase se află printre numele aprute în acea presupus scrisoare Mecanismul pe de la Bruxelles voiau să îl sprijinea sublinierea Praian Besescu subliniere, subliniere pe cei de la PDL înaintea alegerilor. În acea listă nu figura numele celor de la PDL. MCV încerca să rezolve chestiuni concrete. În această scrisoare cu toate anexele se vorbe subliniere pe subliniere -i despre decizia Parlamentului în cazul Victor Paul Dobre. Începerea unui dosar penal împotriva lui Dobre s-a început pentru a se scoate pe piacnii sub liniere de te înregistrui telefonice. N-a avut nevoie de o decizie? După ce obiectivul a fost atins, pacientul Dobre nu a mai fost important. La fel sublinierea în cazul lui Borbeli. S-a pus presiune pe UDMR în contextul referendumului de demitere a lui Băsescu. Traian Băsescu a folosit culoarul de la Bruxelles ca să rezolve chestiuni politice cu adversarii săi, sublinierea ei ai FDL-ului. În raportul din mai era o bucurie extraordinară ce fusese condamnat. Papagalii de la Bruxelles nu a observat ce eu nu am fost condamnat în calitate de premier, ci de subliniere f de partid. Trebuia dus mai departe această cruciadă împotriva mea. Execuție politic de la Bruxelles comandat de la București subliniere t. E o scrisoare rus subliniere-noas pentru România sublinierei-bruxelles. Din păcate, România a acceptat aceste condiționalități, a tunat Nestase.